зна питань взагалі. Давайте доб'ємо ваше літо. Що? Мм, тум пум пум Найневизначніше літо. Ми не те, що не можемо планувати щось наперед, ми не знаємо, що буде завтра. Але за допомогою чудо-таблички, зараз ми дізнаємося, що чекатиме людей цим літом. І в кінці випуску обов'язково покажемо вам подовше цю табличку, щоб ви теж могли дізнатися щось нове про своє літо. Хочу вам запропонувати дізнатися, що вас чекає цим літом. Да? Работа. <смех> работа. Работа. Работа, много вы так работы. Думаете? А у меня есть еще вариант. аж три. Чудо, страдание, как-то не совмещается, да, веселье. <смех> <смех> да, что что работа, да, много. это, наверное, все про нее. Там много слов других есть, но я просто не буду все говорить. Счастье. <смех> Чудо. Перша біль. <laughs> Ужас який. Інсульт. От щастя вас буде не з ним. Жопи. <laughs> а вам як ваше літо? Ужасне. Що будете робити, щоб до такого не довести? Думаю, зі своєю дівчинкою зможемо чим-то зайнятися. Абитька інсульту не було. Так, так, так, так. Долг? Док? Так. Да. Хорошо лето началось. Косарь. И что еще? Неплохо. Нормально. Да, да, нормально. Давай, давай. Усы. Инсульт. Просто инсульт. Печень. О, мне кошелета. Супер. А, ой, це мене внучка вчила цьому. Я, я не бачу. Вона мені казала, подивись на це, там же написано. Я дивилась, дивилась, нічого не, не бачу. Ні, все <плес> буде добре. Знає. Добре. Благо. Благо. Веселье. Хм. Оливье. Як вам таке літо? <плес> Інтересно цікаво буде. П*** застрадання, дрочка. <плес> я бачу тільки застрадання. <реш> Схоже, на правду. Схоже на правду. Я вже почала, так. Да. Як вам таке літо? Нормально. А що робити? Таке життя. Там різні слова є. Я розумію. Мені здається, ви там вибираєте. Це я поки одні болезни віжу. Це ж слово. О, айфон нормально. Любов. Є, к сожалению. К сожалению. Давайте-ка, ви мені на скажете, мені аж самому цікаво. Да. Вибачте, але там інсульт був. Обухлонерс. Я давай трішну, віті слова. Жопи. Каса. Бля. Як вам таке пророцтво? Ну, бля, вже прийшло. Жопа, я так думаю, чекає, а далі в кассу. Екзамен? Ні. Не? Точно не, я навчання закінчив. Аптека? Не найкращий варіант. Щастя. Ну, закінчив нормально, Салют, потім радость і подарок. Супер. якого да. ну, подарка чекає? Подарок, я жду от універа. Сессию надо закрыть. Закрита сессия. Пусть на степах почнете салют. фейерверк. Хорошо. Все. Договорились. Ждите салют прямо на Хрещатике. Так. И вам спасибо. Э-э, не латайте. давай сюди, Да, можна. Тём, я перезвоню. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему тут написано сосать? Ну, это. О'кей, перший уже знаешь. А, uh, погас. Э, uh, жопыч. Подарок. Я бачу якийсь зв'язок. У вас був подарунок, у вас подарунок. Подарки — це добре. Мандарини. Мандарини. Істерика. Бухло. Як вам таке передбачення? Взивайте. інсульт, долги, страдання. Від вас, і, і, інсульт, чоловік. довгі страдання. Дякую вам. Хорошого дня. дня. Сподіваємося, ви повеселились, бо це була єдина мета цього відео. А от зараз, після цих моїх слів, от тут з'явиться табличка, ви зможете роздивитися і не забудьте написати в коментарях три перших слова, які ви побачили.